السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ معاكم موفق بركات من قناة سمارت ديجيتال ديزاينر النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نغير لون الجاكيت ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة في خطوات معدودة اول حاجة هنعملها هندخل على ويندو سلكت بعدين هنختار هنا كالر رينج نضغط عليها هتظهر لنا الويندو دي الويندو دي عباره عن ايه بيقول انت دلوقتي عايز تحدد ايه من الصوره في هنا اوبشنز في هنا اللون الريد والييلو والجرينز والسيانس والبلو والماجينتس طيب احنا دلوقتي اللون اللي عندنا ده ايه لون الجاكيت لون الجاكيت احمر هنختار اللون الاحمر ونقول له اوكي هو عمل هنا سلكشن على ال- كل اللي هو شايفه لونه أحمر في الصورة بس هنا ضف حاجات إحنا أوريدي مش عايزينها نعمل إيه علشان نشيلها؟ هندخل هنا على أداة السليكشن كويك سلكشن ونضغط هنا على الماينص اللي هو إن انت تشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي هي إحنا بنقول سابسكراكت فروم سلكشن هنضغط كده عليها والريدي هتتشال اول ما نبتدي ان احنا نضغط طبعا البراش دي ممكن نكبرها ونصغرها بحرف الدال وحرف الجيم اوكي دلوقتي احنا عندنا كده هو عمل سليكت الكل الجاكيت الاحمر بعد كده عشان احنا نبتدي نغير اللون ده هندخل هنا على الأيقونة دي ونختار هيو اند ساتوريشن هيو انستريشن دي هتعمل ايه دلوقتي هتبتدي تغير اللون الأحمر ده ازاي؟ شوفوا كده ده الهيو ده هيبتدي يغير معايا كل الألوان اللي أنا عايزاها شوفوا الموضوع سهل ازاي الطريقة بسيطة طبعا ممكن ان احنا نتحكم في الإضاءة نغمق أو نفتح ممكن نضيف شوية مثلا لون أحمر ممكن كمان ندخل هنا على الماسك آه الفيزر دي بتعمل إيه بتقلل درجة اللون يعني بتعمل دمج بين اللي إحنا حطيناه اللون الجديد واللون اللي تحت فدي كمان ممكن إحنا نلعب عليها شوية يعني نشوفه كده طلعت اللون البربل وكده عملت ميرج بين اللون الأحمر واللون البربل فطلع لون يعني شوية راي على لون فوشيا اوكي عندين بنقفل الويندو دي وبنرجع تاني على اللير بقت كده شكل ده اللون اللي قبل كده وده اللون الجديد دي طريقة سهلة وبسيطة جداً ممكن نعتمدها في أكتر من ديزاين وأكتر من لون لو أجبتكو الطريقة واستفدتوا منها ما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب لل... للقناة وإن شاء الله بنشرح فيديوهات تانية جديدة باسلوب سهل وبسيط